Dobrý den, mám tady tři holky, máme tady výzvu pro, hol, pro Jana Bendíka, mám tu Sapču, Ahoj. mám tady Terku, Ahoj. mám tady mamču, Ahoj. mám tady pro holky tři úkoly, Každý, každá uh, si dá jeden bonbon a musí říct bany. Dodá pět bonbonů, musí dát vyplizno, vyplácnou jazyk, takže, holky, můžete se do toho pustit. No, co musí říct? Chucky Bunny. Chucky Bunny. Takže další. Takže začnu letárky. Takže už máme dva bonbony. <laughs> <laughs> no, máme dva. Začneme vosabiny. Takže máme tři. Voterky. Voterky. Voterky. To je takže máme kolik tady holky? Teď jdu já, jo. Kolik máme Já mám tři. Tři. Taky? Tři. Mám ho nejistu. Taky Tak Teď dám ještě jedno a pak budu mít pro vás holky úkol Jdeš to. Tak dojde To je jedno Tak jdu já Tak ty dvony. Takže ještě. Dobroš, takže máme pět bonbonu každej puse. Mám pro vás holký úkol. Musíte vyplaznout každej jazyk. Dobroš, splnili jsme úkol. Aplnili jsme pěch. pět bonbonů, vyplazili. jazyk, mám další úkol. Dejte si ještě jeden a pak Ty mám ještě krv. další úkol. Jo, v Takže máme plusa šest. Holky, já vám dám úkol. To už budete snad vědět. Je to známá zpěvačka. Někdo to přečte? Vyra bíla. Vyra Bila Mamo A druhě se zaskyvl. Dáme ještě dva bonbony. Pak dáme ještě jednu. Kdo to nesní. Musí sníst jednu žici v kořici. Okay. Co tady mám pro vás připravený. <tějí> Ale nejeste to mi to nejme Saky bony. Saky bony. Ještě jedno. <saký> bony. <saký boni> Teď. Tak si dáme úkol jo. Skákal pes pes, Skákal pes, Mám, začín. Skákal <saký boni> <těiende growing> <s voi all inaisama> Takže všechny sníme bombony, kdo to nesní, zkusí z kořici <shory> <spec physics> Já to z toho já, jám to dát. už nevidí, kam to dá. Kdo to nasněl, teď to záleží jenom na vás. Takže dáme skořici. Dobroš. Takže prohráli. Já ne, já jsem vyhrála. Jdeme dál? Ne. Takže Kai má každýkoliv Co dělá, Takže každý si dá jednu žici, protože no, prohráli Máma vyšel Já nemám Kdo prohrál, musí si jednu dát skořici. Takže holky Tak ale no to ne, to je moc to ne. To je hodně, to, to nedám, to, to mi bude špatně, to ne. A na to. A teď Tárka to musí zkusit. To je hodně pro... No, no to ne, to je moc. To mi tam nedá, já to nedám. Mě si dělal teď Dělej. trochu. Takže ospoň jelá jenom mamča. Prazdná. Na to za určitě. Takže zatím mějte selky.